Det allra enklaste sättet att göra länkar på Canvas tycker jag är att klicka på plustecknet i en modul. välja att jag vill ha en extern url. Och sedan klistrar jag in adressen här. Och så skriver jag ett sidnamn i rutan under och väljer Lägg till. Den blir inte automatiskt publicerad vilket är bra för då kan jag testa först att den fungerar. Och det funkar, men jag tycker inte att det här blir jättebra. För att det jag har lagt till, det lägger sig här inom en ram med ganska mycket scroll. Och om mina studenter använder Canvas-appen i mobilen så funkar det ännu sämre. Så jag går faktiskt tillbaka till min startsida och plockar bort den här länken igen. Och så ska jag visa hur jag föredrar att göra. Det jag trivs mycket bättre med det är att lägga länkarna i en sida. Och då väljer jag på plusset att jag vill ha en ny sida. Och den ska vara ny och jag skriver vad den ska heta. Och sen klickar jag på sidans rubrik för att komma in i den. Och väljer att jag vill redigera. Och länkar går att lägga till på åtminstone tre ganska enkla sätt. Och det allra enklaste är att jag helt enkelt bara klistrar in den länk jag har kopierat. Och när jag har klistrat in den så trycker jag på Enter eller gör ett mellanslag. Och då ser du att Canvas fattade direkt att det skulle vara en länk. Ett annat sätt är att välja att infoga. Och då finns det faktiskt två olika typer av länkar att infoga. Och externa länkar är alla länkar som är utanför den här aktuella kursen. Kurslänkar är ju såklart inom. Jag ska göra en länk till vår studentresurs för jag tror det är bra att studenterna hittar dit. Och då skriver jag texten i rutan här uppe. Och sen klistrar jag in länken här nere. Och klickar på klar. Och den tredje typen av länk är det som heter kurslänkar. som man säger länkar till allting som finns inne i den här kursen. Jag väljer att infoga en kurslänk. Och då får jag upp allt som finns i kursen här vid sidan av. I det här fallet är det en diskussion jag vill länka till. Och jag klickar på den diskussionen. För att nu testa så att alla länkarna verkligen fungerar så klickar jag på spara. Och då går det att klicka på länkarna en i taget för att testa så de funkar. Och när jag har testat alla, då klickar jag på publicera.